När du ska göra en anonym enkät finns det ett snabbt och enkelt verktyg i Office Online. Du har tillgång till det via din HKR-adress, oavsett om du är student eller anställd, och jag ska visa hur du kommer igång. För att börja går jag till forms.office.com och loggar in med mitt HKR-konto. Det finns också smarta genvägar. Den genväg jag oftast använder är via den gröna raden som till exempel finns när jag är inloggad på webmailen eller Greenroom. Här, på de nio vita prickarna, finns det en genväg till Forms. Och nu är det dags att börja. Det är ju frestande att bara klicka på den stora gröna knappen. Men för en enkät är det bättre att ta pilen här och välja nytt formulär. Jag ska strax berätta varför. Jag behöver en rubrik för min enkät och den skriver jag här. Och sen är det dags att lägga till frågor. Det finns många frågetyper men jag tänker hålla mig till flervalsfrågor i den här enkäten. Så jag skriver frågan här. Och sen börjar jag lägga till det som ska gå att välja. Jag vill ha ytterligare en. Och jag vill också att den som svarar ska kunna lägga till något eget om ingen av de här passar. Och då väljer jag att lägga till alternativet annat. Om du inte har den här, lägg till alternativet annat, så beror det på att du klickade på den stora knappen istället för att klicka på neråtpilen. Nu när den här frågan är färdig så kan jag helt enkelt gå ner och välja och lägga till en ny fråga. Men jag tänkte vara fiffigare än så. Jag ska nämligen ha nästan exakt samma alternativ för min nästa fråga. och Då kan jag istället välja den här knappen och kopiera fråga. Så får jag en till exakt likadan. Och Då behöver jag bara ändra det som ska ändras. Och där var den färdig. När jag är klar med frågan kan jag klicka utanför för att stänga redigeringsläget. Det finns ingen spara-knapp för allting sparas automatiskt. Och jag ser här uppe att det just nu är sparat. Nu kommer något riktigt viktigt. Jag vill ju att den här enkäten ska vara anonym. Och det gör jag genom att gå upp på Dela och så välja att alla kan svara. För om den är inställd på att personer i organisationen kan svara krävs det inloggning och då blir den inte anonym. Så det här är ett viktigt steg. Och precis som förut kan jag bara klicka någonstans utanför för att stänga den redigering jag håller på med. Innan jag skickar ut den här så vill jag såklart testa den och se hur den kommer att se ut för de som svarar. Och det gör jag genom att gå upp på förhandsgranskning. Och då kan jag välja om jag vill se hur den ska se ut på en dator eller om jag vill se hur den ska se ut på en mobil. Och sen kan jag faktiskt också testa att skicka in den. Så jag klickar i några svar här. Och så klickar jag på skicka. Och jag kan testa hur många gånger jag vill genom att välja skicka ett svar till. Men jag nöjer mig så här och så tar jag bakåt och att komma tillbaka till redigeringsläget. Nu kom det ju in ett svar i och med att jag testade. Så då får jag gå till svarsfliken och välja att jag vill radera alla svar. Allting såg jättebra ut så jag bestämmer mig för att skicka ut den här och för att hitta länken jag ska skicka ut så klickar jag igen på dela och här ska den ju nu stå kvar för alla kan svara som den gjorde innan och här kommer länken som krävs för att svara. Den är väldigt väldigt lång och om jag vill så kan jag välja att korta av den så får jag en sån här förkortad url och så kan jag kopiera den och skicka den med mejl eller lägga in den någonstans. Nästa gång jag loggar in i Forms kan jag direkt se att det har kommit in 14 svar. Och För att läsa svaren så klickar jag på enkäten. Och så går jag hit till svarsfliken för att se dem. Och det första jag ser är då en sammanfattning av de svar som har kommit in. Jag ser att det är fyra stycken som har svarat annat. Men vad svarar de för någonting? Ja, det finns faktiskt tre olika sätt att ta reda på det. Dels så kan jag ta reda på det fråga för fråga. Om jag klickar på mer information här vid frågan så ser jag exakt vilka svar som har kommit in på just den frågan. Dels kan jag välja att se det person för person. Om jag klickar på visa resultat här så får jag upp en respondent i taget. Och sen så kan jag klicka mig igenom för att se vad olika personer har svarat. Och den väg som jag oftast använder, eftersom det oftast är fler svar än så här, det är öppna i Excel. Då kommer alla svaren att laddas ner och hamna i en Excel-fil som jag sen kan jobba vidare med och analysera.